Будинок Сергія Степановича зазнав руйнувань під час російських обстрілів 31 грудня 2022 року. Ракета влучила прямо в його подвір'я, знищивши дві автівки. Я стояв за стіною, мені просто це сам. Спочатку такий тріск був, я такого треска в житті не. А потім тільки думав, що нічого, десь рядом. А там тільки бабах морду і я в відключки. Скільки пролежав під завалами, не пам'ятає. Згадує, як вибирався самотужки. Пізніше його забрала швидка. Наступного дня приїхав, аби подивитися на свій будинок. Поки його не було, ремонтні бригади зашили ОСБ-плитами вікна там, де це було можливо. «Ви знаєте, не те, що в другий раз народився, а третій раз. Тому І тут був крісний крест. Який-то там начальник, він мене й перев'язав, що вторий раз вам через день нічого треба надо будет. Волонтери надавали медичну і психологічну допомогу. Також організувалися дві ремонтні бригади, які задіяні у відновленні будинків, розповідає волонтер. Да, так, ну от крису, ось накрили крисою, відновлюємо, вишиваємо, відновлюємо вікно, виносимо мусор, і все. Ну, три дома вже от, і, би, в спині якби в одній бригаді три люди, в другої два. На сьогодні день поки. так ось п'ять чоловік, я ще шестой, по три чоловіка в кожній бригаді виповнюють цю роботу. Дехто з жителів, отримавши будівельні матеріали від місцевої влади, відновлює будинки власними силами. Бригади ж спочатку ремонтують ті будівлі, які менш пошкоджені, аби одразу охопити більше хатин. Вже допомогли відновити 20 будинків. Роздали та використали приблизно 250 ОСБ-плит, говорить працівник ще однієї бригади, десь пілот Євген. В команді комунальників – до 10-ти людей. «Тенти видавали і самі ставили. Вони 6х4, 24 квадратних метри тенти, штук 150. Мабуть. Пленки, рулони на 3-4 роздали». Також на місці працювали шість робітників державного воєнізованого гірничо-рятувального загону. Головне завдання – демонтувати небезпечні частини конструкцій – шифер та стіни. «Ми вже обслідували один із чердаків. Тобто, потолок цілий, єдине, що треба убрати шифер, який не прикріплений. Цілий сложити для далі монтажу, а той, який повріжджений, винести і убрати його, щоб він не нависав». Бригади планують працювати, допоки не допоможуть відновити пошкоджені будинки. На це, кажуть, ще точно піде кілька днів. Аби швидше впоратись, працюють з 9-ї ранку і допоки не стемніє. Нагадаємо, 31 грудня 2022 року російські війська обстрілювали Миколаїв ракетами «Іскандер», наслідок чого, зокрема, постраждали будинки приватного сектору. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.